Wewe kijang Unafaa nini kwa saizi. Unafaa nini? Apa, apa, <coughs> yes yes yes. No. Ah, Baba. ila. Nani nyapia kwa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 Moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia. For msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea It's in there again. <laughs> the overhead over the bar.